Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Én Slemi vagyok, és ebben a videóban meg fogom nektek mutatni a 2017. októberi informatika érettségének az egyik lehetséges megoldását. Kivételesen ugye csak is az első feladatra koncentrálunk, ez egy vördös feladat. Célszerű ezt a feladatot úgy nagyjából 45 perc alatt megoldani, az lenne az igazi, hogyha élettségén éles helyzetben is egy olyan 45 perc alatt sikerülne megoldani, és hát igyekezzünk arra is, hogy pontosak legyünk, és minél több pontot próbáljunk meg megszerezni, ebből az első feladatból. Nézzük rögtön a feladatot, amit az oktatás.hu weboldaláról töltöttem le. Nézzük csak a feladatot, természetesen érettségin, élesben ezt a feladatot kinyomtatva kapjátok meg, viszont mi ugye így utólag természetesen digitális PDF formátumban megkaphatjuk és megnézhetjük. Atlétika. Azt mondja, hogy az atlétika a legrégibb, legnagyobb múltus sportág, amely a természetes mozgásokat, a gyaloglást, a futást, az ugrást és a dobást öleli fel, Ebben a feladatban atlétikai sportágokat bemutató dokumentumot kell készítenünk, nagyon jól hangzik, az elkészítéshez használjuk az ismertető fájt. És azt mondja, első feladat, hozzuk létre szövegszerkesztő program segítségével az Atlétika nevű dokumentumot. Jó, hát akkor már is elindítom ugye a vördömet, én a 2016-ost használom ennek a feladat megoldása során, rögtön ki is választom, hogy egy üres dokumentumot szeretnék készíteni, és hát rögtön legyen az első feladatunk, hogy átmásoljuk ugye a forrásfájlokat rögtön bele ebbe a, kis, ebbe a kis üres dokumentumokba. Itt találjuk a forrásfájlokat, atlétika feladat és ugye az ismertető TXT-t. Kijelölöm az egészet a Ctrl a, a billentyű segítségével, Ctrl C-vel kimásolom a vágólapra, majd Ctrl V-vel rögtön bele is illesztem a dokumentumokban. Már most itt az elején célszerű elmenteni, rákattintok a kis korra kiválasztom, hogy hova. Én azt mondom, hogy most nekem nagyon jó lesz ott az asztalon. Ti természetesen érettségén, amikor élesben csináljátok, akkor figyeljetek oda, hogy, hogy a megfelelő mappába mentsétek el, és hát olyan néven, ahogy kéri ugye a feladat, atletika néven kell elmenteni, akkor én is bejrom, hogy atletika. És ugye rákattintok a mentésre. Oké, nézzük, hogy szól tovább a feladat. Alapértelmezett formátumban, forrásokkal, oké. Okay. Dokumentumban ne legyenek felesleges szókozók és üres bekezdések. Célszerű azért ránézni, hopp, itt már rögtön van két üres bekezdés. szedjük ki. Itt is van a delete billentyűvel, kitörlöm, nyilakkal oda mozgok, Ezt is kiszedjük, aztán hol is vagyunk, ezt is kiszedjük, ezt is. Itt van egy három darab felesleges space, ezeket is mind-mind-mind kiszedjük, célszerű tényleg végignézni. Igen. Ott is ott van. Itt is. Itt is. Op, op, op, ott beletöröltem. Nem baj, visszavonjuk. Ctrl-Z billentyűvel is visszavonhattam volna. Kitöröljük itt ezeket a spíszeket. A Valószínűleg egyébként majd itt majd bejebb kell húzni a szövegeket. Üresen terek vannak. És hogyha minden igaz, akkor ennyi az egész. Oké, okay. megtisztítottuk rendben. Atletika néven elmentettük. Első feladat pipa én azért még egyszer rákattintok a mentésre. Oké, kettes feladat. Legyen a -e, dokumentum álló és A4-es lapméretű, rögtön ellenőrizikos, hogy ez tényleg így van, az elrendezés menüpontban találjuk, és igazából ugye itt vannak a gyors beállítások, a morgoktól, tájolástól, mindentől kezdve, viszont itt van egy ilyen kis aprocska kis gomb, erre szeretném felhívni a figyelmet, ez egy nagyon hasznos kis gombocska, több ilyen esetben több panelnél is megtalálható. Amint előnyítjük, akkor aztán részletesebb beállításokat találunk, és rögtön ennek az panelnek a második fülén, a papírmélet fülén talál azt, hogy ugye hányas a papírméretünk, A4-es, illetve az elrendezésnél, nem is az elrendezésnél, hanem, hanem, hanem, hanem, itt rögtön az elején a margóknál találjuk a tájolást, itt be tudjuk állítani, hogy álló vagy fekvő legyen. Álló legyen, A4-es legyen, ez így rendben is van. A bal és a jobb oldali, valamint az alsó margót 2,1 centisre állítsuk le, tehát azt mondja, még egyszer, bal, jobb oldali és az alsó baloldali 2,1, Jobboldali, szintén 2,1, alsó 2,1 centis, leokézzük. Hopp, már rögtön változik a szövegünk. A felső morgot állítsuk 4 cm-re. Jó, akkor ismét megnyitjuk ezt a kis panelt. 4 cm-es, oké. Állistenek egyébként nem kell be mögé beírni, hogy láttátok, nem írtam be mögé a mértékegységet, észreveszi, hogy ugye magyar office magyar Windows-t használok magyar környezetben, és éppen ezért automatikusan mögé fogja majd pakolni a országon elterjedt, Magyarországon megszokott mértékegységet, ugye ebben az esetben a centimétert. Oké. Okay. Uh, jó, oké, okay, oké, okay, oké, okay. kettes feladata, készen vagyunk, pipa, rögtön menjük is. Következő a hármas. A szövegtörs karakterei Times New Roman 12-es betűméretűek legyenek. Kijelölöm az egészet szintén a Ctrl-A-val, beállítom itt, hogy Times New Roman 12-es, tökéletes. Esetleg azt is csinálhattam volna, hogy rögtön itt ugye a különböző sablonoknál ezen a felületen itt beállítom, hogy az alapsablon, a normál sablon, amit használok, az Times New Roman típusú 12-es méretű legyen. Ezt a következő képen csináltam volna, itt, ezen a területen itt, itt, itt, itt, itt jobb gombbal kattintottam volna, akkor ugye normál nevezetű. Itt látom, hogy milyen néven szerepel a stílus. A normál nevezetű stílust szerkesztettem volna. Jobb gomb, módosítás, és itt ezen a feleten beállítom, hogy egészen pontosan milyen, milyen, milyen beállításokat szeretnék. Times New Roman 12-es, leokézom, és onnantól kezdve ugye a normál sablon, tehát minden egyes betűm, amit plusz újonnan beleírok, vagy mondjuk belefogok majd illeszteni, mind-mind-mind ilyen normál sablonú, azaz Times New Roman, és 12-es betűméretű lesz. Ezzel megvagyunk, a bekezdések igazítása sorkizárt. hát akkor ezt tegyük meg, hogy sorkizártak legyenek, talán itt a legegyszerűbb bekattintani. Előttük nulla, utának 6 pontos térköz legyen, elmegyek az elrendezésbe, előttük nulla, utána pedig ugye kiválasztjuk, hogy 6 pontos legyen, beírjuk, megnyomjuk az Enter billentyűt, és már rögtön látjuk, hogy egy picit azért összeugrik, összeugrik nekem a, a szöveg. Rögtön már itt szeretném beállítani azt is, hogy azért látszik, hogy egy másik sablont használok, mint ami elterjedt. Ugye látjátok, hogy itt nekem itt az első soroknál vannak ilyen behúzások, ezeket rögtön kiveszem itt a bekezdésnél, első sornak ne legyen behúzása, és akkor így egy kicsit már kezd hasonlítani arra a szövegre, ami igazából nálatok is van, hogyha éppen csináljátok. Rögtön észre is veszem, hogy oppá, itt volt egy kis iba. nem töröltem ki ezeket a, a space itt az elejéről, de én úgy néz ki, hogy észrevettem, istennek még nem adtam be a feladatot, úgyhogy tudok még rajta dolgozni, és nem felejtem el rögtön menteni. Megvan ugye a hármas feladatunk is. Készítsük el a dokumentum élő fejét a minta szerint. Ilyenkor mindig érdemes megnézni, hogy mi újság az élő, mi újság a mintán. Azt látjuk, hogy szerepel egy hatalmas, nagy atlétika felirat. Itt van valamilyen rajzos dolog, és ugye csak is ugye az első oldalon található, a második oldalon nem. Jó, nézzük a leírást. Állítsuk be, hogy az első oldal élőfeje eltérő legyen a többitől. Ezt a következő képen állítjuk be, van itt nekünk egy ilyen, hogy beszúrás, van itt nekünk egy élőfej, azt mondjuk neki lenyitjuk, azt mondjuk neki, hogy élőfej szerkesztése, itt találod a menüpontot, és van itt a beállításoknál egy ilyen bepipálható rész, hogy az első oldal eltérő, ezt kell bepipálni, fogjuk meg, kattintsuk ide, és rögtön ugye más lesz majd a beállítása az első oldalon található élőfejnek, mint a másodikon. Az első oldal élőfejeben Balmargóhoz igazítva írjuk be az Atlétika feliratot, Times New Roman 36-os. Beírjuk tehát, hogy Atlétika beállítjuk, hogy Times New Roman típusú legyen, beállítjuk, hogy 36-os legyen, és még ott azért figyelünk arra, hogy van ott még kis beállítás, beállítandó dolog, kiskapitális és félkövér legyen. Kiválasztjuk, hogy félkövér legyen, és ugye beállítjuk, hogy kiskapitális legyen. Szintén itt ugye a betűtípus panelnek van ez a kis aprócska, kis ilyen bőve beállításos gombja. Itt találjuk meg majd a kiskapitális beállítást, itt egészen pontosan bepipáljuk, és már rögtön ugye látszik is, hogy kezd hasonlítani tényleg a mintára az adott fejléc. Szúrjuk be az élőfejbe a futó képet, tegyük meg ezt, ugye ez még mindig az első oldalon vagyunk, beszúrás, rákattintunk, hogy képek, megkeressük a képeket, nálam most éppenséggel az asztalon van, az asztalon találok egy olyan mappát, hogy forrasok, azon belül az atlétika, itt vannak a futóképei, beszúrjuk, fú, de jó nagy lett, gondolom ezt majd kicsinyíteni kell. 2,5 cm-re módosítsuk a kép magasságát, arányosan, az azt jelenti, hogy ugye meg kell tartani az arányait, itt látjuk ugye a kép beállításának a méretét. Ha esetleg nem ezt a felületet látnátok, akkor nyugodtan kattintsatok a képeszközökre és azon belül a formátum menüpontra. Egészen pontosan valahogy ugye így. És ugye a magasságát kell 2,5 cm-re beállítani be is állítjuk, rögtön hogy itt a szélessége is folyamatosan ugrott hozzá. Még úgy tudjuk leellenőrizni, hogy tényleg arányosan kicsinyítettük, hogy itt a méretnél szintén találtak egy ilyen bővebb beállítást, és hogyha ez itt be van pipálva, a rögzített méretarány, illetve az eredeti kép képest, akkor ugye mind a magassága, mind pedig ugye a szélessége is kicsinyítődni fog az a fontos, hogy a rögzített méretarány legyen bekapcsolva, mert ugye ez fog jelenteni azt, hogy ahogy kicsinyítjük a magasságot, úgy a szélessége is kicsinyílni fog. Emellett egyébként még ugye tükrözni is kell a minta szerint, hát ránézzünk megint a mintára, hogy pontosan mi van. Ugye néni bácsi bal oldalra fut, a képen pedig ugye az van, hogy néni, bácsi, jobb oldalra fut, hát akkor tükrözzük meg. Szintén itt a formátumnál találjuk a forgatás menüpontban itt a tükrözést, kattintsuk rá, és hát válasszuk ki, nem ezt mert feje lefelé vannak. Na, így, nagyon jó, függőlegesen tükröztük, nagyon jó irányba vannak. Oké. Nézzük tovább a feladatot. A képből készítsen még két másolatot, Helyezze azokat az élőfeje jobb oldalára, függőlegesen azonos magasságba és vízszintesen részleges átfedéssel. Megnézzük, tehát ugye a, a mintát látjuk, hogy ugye összeérnek, kell belőlük pár darab. A, talán a legegyszerűbb wordben úgy másolni képeket, hogy kielőjük őket, lenyomjuk a Ctrl-billentyűt és Ctrl-billentyű nyombattartása így mellé húzzuk, még mindig nyomom a kontrollt, mellé húzzuk. Ahhoz, hogy részlegesen át tudjuk őket fedni, kicsit kell majd a képek elhelyezésével játszani, jelenleg ugye úgy vűködnek, hogy szorosan egymás mellett vannak, tényleg, mintha egy-egy betű lenne ezek a képek. Itt a Formátum menüpontban találunk egy ilyen szöveg körbefuttatása gombot. Ha azt mondjuk, hogy mondjuk kerüljön a szöveg elé, akkor rögtön egy ilyen bárhova helyezhetővé válik ez a, ez a kis képünk. Ezt fogjuk majd felhasználni, mind a háromnál be kell állítani, én is mondjuk beálltam, hogy szöveg elé, kicsit így jól összehúzzuk, azt egy picit úgy följebb, hogy úgy tényleg úgy egy szintben legyenek, és ugye a harmadikkal is ugyanúgy megteszünk, hogy mondjuk bekerül a szöveg elé, ötket is így kicsit így össze, össze fogjuk majd húzni, és hát tényleg így nagyjából valahogy így néz ki a minta szerint is, ezzel is elvileg megvagyunk, így van, vízszintes részleges átfedése, négyes feladat pipa, nem felejtünk el menteni. Nézzük az ötös feladatot, készítsük el a négy cím formázását a következő képen. Gyorsan azért ránézzünk itt a mintára, hogy hol lesz a négy cím. Atlétika, tíz próba, egy-egy versenyszám ez három, és hogy az Atlétika néhány további ága, ez lesz a negyedik. Mindegyikhez 14-es betűméret, kiskapitális félkövér, rögtön az elsőnél be is állítjuk, azt mondja, hogy... 14-es betűméret, félkövér, megkeressük a kiskapitálist, megvan, oké. Okay. Igen, címek alatt a bal margótól a jobb margóig másfél pont vastagságú pontozott vonal legyen a mintának megfelelően. Megint a mintára, mint alatt láthatjuk, hogy ott vannak ilyen kis pontozott vonalak, másféles vastagsággal, ahogy mondja a feladat, bal margótól a jobb margóig, hát azt legegyszerűbben itt ugye a szegénét tudjuk beállítani, lenyitjuk, kiválasztjuk a szegélyes mintázatot, figyelünk arra, hogy itt a ható körnél a bekezdés beállítás legyen, mert akkor fog ugye a bal margótól egészen a jobb margóig tartani majd a, a szegélyezés. Kiválasztjuk, hogy pontozott legyen, már is meg kell nézem, pontozott legyen. Tehát akkor nem ilyen csíkosat választunk, nem szaggatottat, hanem keresünk egy pontozottat. Hol lesz a pon Ott van a pontozott, kiválasztjuk, hogy ugye másfél pontos legyen hiszen azt kérte itt a feladat, hogy más példapontból pont a tagságú, és nagyon fontos, hogy nem kell baloldalt, nem kell jobboldalt, nem kell ugye teteje lenni, csak alul legyen rákattintunk, hogy oké, okay, és akkor már készen is van. Ugye ezt a lépést, ezeket a lépéseket minden négy alcímnél meg kellene tenni. Természetesen megtehetem azt is, hogy tényleg egyesével megcsinálom, viszont használhatom ezt az úgynevezett formátum másoló funkciót a Wordben. Ez úgy működik, hogy abban a részben kell állnom, amelyik részt szeretném, aminek a résznek szeretném a formátumát átmásolni, rákattintok, és megjelenik egy ilyen teljesen más jellegű ikon. Látjátok egy ilyen, egy ilyen ö, festék ö, festékes, egyszerű valami, és hát igazából amit kijelölök most, az pontosan ugyanolyan formátumú lesz, amiben most így állok. Nézzük meg, hogy akkor melyik részeket kell, a 10 próba a következő, akkor ugye megfogom, és végighúzom itt a 10 prób alatt, hopp, és látjátok, beállította a félkövét, beállította a 14-est, beállította a pöttyözést. Megfogjuk a következőt, azt hiszem, hogy ez az, ez az egyet, igen, ez lesz az, és akkor nézzük, hogy melyik az utolsó az atletika néhány további ága szintén formátum másoló, további ága zsupsz, és már meg is vagyunk ezzel a része, hogy tényleg mind a négy darab cím ugyanúgy néz ki. Jó, rendben készen van az ötös feladat, menjünk is el. Hatos feladat. Az első és a harmadik cím után alakítsuk felsorolásá a minta szerinti bekezdéseket. Nézzük ugye, hol is van. Ez az első cím, első cím utáni bekezdés, minta szerint felsorolásá. Egy, kettő, három, négy darab felsorolásra kell alakítanunk. Egy, kettő, három, ez négy darab bekezdés, első körben így beállítom, hogy ugye ilyen legyen. Ahogy látom, a mintában ugye majd ugye a futó képét majd ki kell cserélni, de szerintem ezt majd a későbbben írni fogja. Így van, állítsa be jel PNG-felsorolásnak. Nézzük, hogy ezt hogyan kell megcsinálni. Ugye először rákattintottam beállítottam felsorolásnak, lenyitom, itt megtalálom az új listajel megadásra menüpontot, és itt ki tudom választani. Egészen pontosan nem csak szimbólumokat, mindenféle karaktereket, hanem itt, ahogy látjátok, bekarikáztam, lehet azt váltani, hogy képet szeretnék majd beállítani felsorolási jelnek. A nagyszerű bing keresőből, vagy ugye a saját OneDrive-omról is tudok választani, de tudom nagyon jól, hogy ugye éppen az asztalon, a források mappában található ez a kis kép. Jel néven van, beszúrás, leokézom, és már rögtön, zsubs, ott is megtalálható. Ugyanezt kell ugye megcsinálnom a harmadik cím alatt is, megnézem még egyszer ugye a mintát, harmadik cím alatt egy, kettő, fú, ez nagyon soknak kell lenni, diszkoszvetés a vége, megfogom, kijelölöm, diszkoszvetésig, igen, tudod, hogy, tudjátok, hogy csináltuk, ugye beállítjuk, és itt egyébként most már a legutóbb használtaknál megtaláljuk ezt a kis futó alakot, kiválasztjuk, és akkor rögtön már ugye meg is van a harmadik cím után is, hogy felsorolás legyen. A rendben a felsorolások bal behúzása 0,2 cm, függő behúzása 0,6 cm legyen. Állítsuk is be mind a kettőn, ugye lenyitjuk, nem is itt, hanem ugye a bekezdéseknél kell ezt beállítanunk. Itt találjuk ugye a bekezdés további beállításait, jelöljük ki ezt a négyet, bekezdés további beállításai, és ugye itt találjuk a behúzás részt. Tetszik látni, itt már automatikusan át is ugrott, függővé a behúzás típusa. Visszanézünk a feladatra, hogy mit is kell nekünk beállítani. Bal behúzása 0,2 cm, tehát itt ezen a részen beállítjuk a 0,2 cm-t, aztán pedig a függő behúzást 0,6 cm-re, függőt beállítjuk, hogy 0,6 legyen, és már készen is vagyunk. Ne felejtsük el ezt megtenni ugye a másik felsorolásnál is, szintén a bekezdésre kattintunk, balbehúzás 0,2 centi, függő 0,6 így van. Gyönyörű, szépen meg is vagyunk a hatos feladattal. Hatos feladat pipa, ne felejtsünk el rákattintani a kis lemezikorra, akár többször is, hogy mentsük a feladatunkat. Az első cím utáni négy bekezdés elején szereplő szavakat alakítsuk félkövér betű stílusuvá. Nyugodtan ránézhetünk, hogy pontosan mit kell. A futó, dobó, ugró és a vegyes szavakat kell nekem félkövérre alakítani. Hát akkor fogjuk meg, félkövér, természetesen ez is. Az ugró is dupla kattintással egyébként a szavakat jelöljük ki, tehát akár így is meg lehet oldani. És ugye a vegyes is rendben van, meg is vagyunk ezzel, ne felejtsünk el menteni. 8-as feladat. Szűrjük be a második cím utáni bekezdés mellé, a lap jobb a jargójához igazítva. Ezt a képet az oldalarányok megtartásával 8 cm szélesre méretezve, a képet pedig vékony fekete vonallal szegélyezzük. Jó, álljunk a megfelelő bekezdésbe. Második cím utáni bekezdés mellé. Első cím, második cím utáni bekezdés. Itt van, beszúrás, képek. Kiválasztjuk ugye a Zsivocki Attila képét. Oké, okay. ugye mit kell beállítani? Azt mondja, hogy jobb margójához legyen igazítva. Ránézzünk, hogy hogy van, ugye körbe van futtatva. Akkor itt a körbe futtatásának kiválasztjuk, hogy négyzetes futtatás legyen. Áthúzzuk ide a jobb oldalára. Így aztán át is fogjuk méretezni a képet, ne felejtsük el, azt mondja, hogy oldalarányok megtartásával 8 cm szélesre, most direkt a másik módszert fogom, kinyitjuk, megnézzük, hogy rögzített a méretarány, igen, a szélességnél beírjuk a 8 cm-t, félre kattintunk, rögtön látjuk, hogy a magasság is változott, leokézzük, gyönyörű szépen ott van, ide behúzzuk ugye a szélejhez, ezek a zöld vonalak jelentik ugye a margókat, a vízszintes zöld vonal mutatja, hogy ugye éppen az adott bekezdéssel egy vonalba van, illetve a függőleges zöld vonal, ami a lap egészét öleli, azt pedig mutatja, hogy teljesen jobb oldalt van a margóhoz igazítva. Mi ez, amit még kell ugye csinálni? A képet fekete vonallal kell szegélyezni, ki van jelölve a képünk, és itt a formátum menüpontnál találjátok a képszegély kis gombot, lenyitjuk, azt mondjuk, hogy feketével és hogyha vékony, akkor valószínűleg ez a méret is pontosan jó lesz, nem, nem adták meg, hogy milyen méretű ö, szegélye legyen, teljesen jó lesz, készen van a 8-os feladat pipa, ne felejtsünk el menteni. 9-es feladat, a második cím utáni első bekezdés végéhez szúrjunk be a jel amelynek jelölésére ezt a csillag szimbólumot alkalmazzuk. Második cím utáni első bekezdés, első cím, második cím utáni első bekezdés, végére ugye ide a maga pontszámához kell. Ha nem vagyunk benne biztosak, akkor nyugodtan nézzük meg, így van, a maga pontszámánál van, és majd ugye lesz majd hozzá egy ö, lábjegyzet is, Kattintsuk a hivatkozásokra, hiszen a lábjegyzetet ott fogjuk találni. Itt a lábjegyzet beszúrásra gombra kan rákattintan, akkor rögtön betenni a lábjegyzetet, csak ugye az a baj, hogy ilyenkor számozottan teszi be a lábjegyzetet, viszont, hogyha itt erre kattintunk a további lábjegyzetek beállításai fognak bejönni, itt pedig az egyedi jelölésnél, vagy a számformátumnál ennyit van láthatjuk, hogy van csillagos is, azt mondjuk, hogy öt szeretnénk, beszúrjuk, és ugye ott jó helyen van, ott jó helyen van. Mások ugye valószínűleg a szöveget kell nekünk beírni. Azt mondja, hogy a lábjegyzet szövegét a kapcsolózzárójára közül helyezzük át, kapcsolózzárójára tartomazó bekezdést töröljük ki. Kapcsolózzárójárak ott vannak, ctrl x kivágom, bidálok a lábjegyzekre, Ctrl-V-vel beillesztem, kitörlöm ugye ezt a kapcsolózzárójárat, azt a kapcsolózzárójárat, az üres ö, bekezdést is kitörlöm, és akkor úgy néz ki, hogy ezzel meg is vagyunk, a lábjegyzet szövege Times New Roman, 12-es, dölten jelenjen meg, kijelölöm az egész lábjegyzetet, megnézem, hogy Times New Roman, 12-es, és dölté -e teszem, és úgy néz ki, hogy ezzel a feladatunkkal is meg vagyunk, nem felejtem el menteni ezt a feladatot. 10-es jön, kicsit fellélegzek, mert már látom, hogy már csak kettő, három darab feladatom van, a negyedik cím után szúrjunk be egy kétsoros, háromoszlopos szegély nélküli táblázatot, Jó kis táblázatos feladat. Negyedik cím megkeresem, hogy hol is van, azt mondja első cím, második cím, harmadik cím, negyedik cím, negyedik cím után, tehát ide. Csinálok egy üres bekezdést, ide kell majd beszúrnunk nekem. A kétsoros, három oszlopos beszúrás menüpontban találom a támlázatokat, lenyitom, talán a legegyszerű itt a támlázat beszúrás a panelen keresztül, mert akkor be tudom írni az oszlopok számához a számot, illetve a sorok számához a számot. Kétsoros, három oszlopos kell, azt mondja, kétsoros megvan, három oszlopos megvan, leokézom, már rögtön oda be is került a táblázat, és hogy szegély nélkül legyen, akkor ehhez ki kell jelnem a táblázatot. A legegyszerűbb, hogyha erre a gomra itt így rákattintok, akkor az egész táblázatot ki fogom jelölni. És a kezdőlapon, itt a szegélyeknél már is mondjam azt, hogy nincsen szegély, el is tűnt. Tudom, nagyon sokatokat megszokott a zavarni, hogy húha, még most is azért látható, hogy ott van valami kis szegészszerűség. Ez igazából azért van, mert itt a eszközö... táblázat eszközöknél az elrendezés menüpontba itt, itt be van kapcsolva a rácsvonalak megjelenítése. Ha ezt kikapcsoljuk, akkor egész nem fog látszódni, ez egyfajta ilyen pluszsegéd dolog, hasonlóképet találjuk mondjuk az Excelben is, ott is ugye a cellák határoló vonalait is egy, egy szürke színű, szürke színű szegékével jelzi az Excel, hogy ott, ott ugye cellák találhatóak, itt pedig a rácsvonalak megjelentésével tudom ki és bekapcsolni azt, hogy azért lássam, hogy, hogy ez valójában egy táblázat akar lenni. Én visszakapcsolom, én így szeretem, természetesen ti úgy használjátok, ahogy szeretnétek, ahogy megkönnyíti a munkátokat. A táblázat első sorának celláiba a mintának megfelelően szórendben súrjuk be, nem jönnek most ezek az S és S betűk, a maraton, a mezé és a gyaloglás képet. Nyom. Elsőre kell, azt mondja, beszúrás, képek, ö, maraton, ha jól emlékszem. Igen, utána jön a mezei, a másodikba beszúrás, képek, ö, mezei, mezei, és ugye a harmadikba szintén beszúrás, képek, gyaloglás. Oké, okay, ben vannak a képek, nagyon jó. A képek magasságát módosítsuk arányosan 3,5 cm-re, szegélyezzük vékony, fekete vonallan. Jó, hát ezt már nagyon jól tudjuk, kijelöljük, magasságát beállítjuk 3,5 cm-re, igen, és ugye a beállítjuk feketére. És ugye mindegyiknél megcsináljuk, 3,5-re a magasságát, képszegét feketére, és ugye az utolsónál is 3,5-re beállítjuk a magasságot, képszegét feketére. Szuper! Igen, magásság, stimmel. A második sor celáiba helyezzük el a forrás szövegből a képek címeit. Nézzük meg maratoni futás mezei, gyaloglás. Azt mondja. Akkor megfogjuk a maratoni futást, áthúzzuk, kijelöljük a gyaloglást, áthúzzuk mezei futást kijelöljük, áthúzzuk, és ne felejtsük el itt ezeket a maradék üres bekezdéseket kitörölni, álljunk oda nyugodtan a végére, egy délit töröljük ki, mert ugye ebben az esetben viszi magával a táblázat cellájába a, a tulajdonképpen a bekezdést is, hát az nem túl szerencsés, főleg azért ugye úgy szólt a feladat, hogy bekezdi, üres bekezdések ne legyenek benne. Oké. Okay. Ezzel meg vagyunk. Nézzük, hogy mi van. A cellák tartomát a minta szerint igazítsa. Hát akkor nézzük meg. Én azt látom, hogy a maratoni, mezei és a gyaloglás felirat, ez mind-mind középen van. Hát jelöljük ki őket, és ugye mondjuk azt, hogy középen legyenek, oké. Okay. És én azt tippelem egyébként, hogy a képek is középre vannak igazítva, úgyhogy megfogom itt a képeket tartalmazva elsősortos, és beállítom, hogy középen legyenek. Biztos, ami bőztos. Rendben, ez úgy néz ki, hogy megvan. És nem felejtem el menteni a feladatomat. Így jó. Nézzük akkor az utolsó előtti feladatunkat, a 11-es feladatot. Be kell szúrni a táblázat alá egy 14,5 cm szélességű téglalap alakú szövegbuborékot, Uh, ábrafeliratot középre kell igazítani, uh, bele kell rakni ugye az utolsó bekezdésének szövegét, betűtípus állítása, alakzat háromszögének csúcsa, pedig mutasson a maratoni futás képére. Megnézzük ugye a mintát, tehát egy valami hasonlót kell készítenünk. Kattintsunk, akkor álljunk a megfelelő helyre, választjuk a beszúrás menüpontot, választjuk az alakzatokat, és itt alul, alul, alul, uh, itt találjuk az ábrafeliratoknál, pontosan azt, ami nekünk kell, húzzuk be. És hát most esik figyelni, ugye itt ugye alul látjuk ezt a háromszöget, Nincs semmi gond, itt meg kell fogni a sárga pöttynél, és egész egyszerűen így fölfelé kell húzni, és akkor gyönyörű szépen oda föntre fog majd nekünk mutatni. Állítsuk be, hogy 14,5 is legyen, ahogy kéri a feladat, itt fönt ugye a formátum menüpontnál jobb oldalt a szélességnél. Állítsuk be, hogy középen legyen, ezt ugye úgy tudjuk, hogy így és addig húzogatjuk, amíg teljesen középen nem jelenik meg ez a zöld színű függőleges vonal. Ez ugye azt fogja mutatni, hogy a lap közepéhez van igazítva az éppen kijelölt alakzat, az éppen ez a dolog. És mi kell még nekünk? Azt kéri még a feladat, hogy behelyezzük ugye a bekezdés szövegét, és tízesre kell állítanunk, hát akkor fogjuk meg, jelöljük ki, egy jó ctrlx el vágjuk ki, kattintsunk bele, illeszünk bele, ne felejtsük el kitörölni itt a maradék kis bekezdést, Egy nagyon szuper lesz. Azt kéri még a feladat, hogy a háromszög csúcsa jóra mutasson, akkor most megfolyjuk és szépen lehúzzuk, de méghozzá úgy, hogy azért figyelünk rá, hogy ugye középen legyen, így jó, középen van, háromszög csúcsa valahova oda mutasson, oké, stimmel, és azt mondja, hogy a magasságát úgy állítsuk be, hogy a teljes szöveg látszódjon, akkor még valószínűleg egy picit azért kisebbére kell beállítani a magasságát. Kicsit húzom, feljebb teszem, feljebb tolom, ezt is húzom, megnézem még egyszer hogy középen van-e, középen van, úgy valahogy jó lesz, oké. Háttere világos szürke legyen kijelöljük, formátum menüpont, megkeressük ugye a kitöltést, szürke legyen, világos szürke, tökéletes, szegélyezzük vékony fekete vonallal, akkor azt mondjuk, hogy körvonal, fekete vonal, oké, okay, rendben van, és ugye mi kell még csin mit kell még nekünk csinálni? Hát úgy nagyjából, nagyjából semmit, úgyhogy ez megvan, már menthetjük is. Nézzük akkor az utolsó feladatot, a dokumentumban alkalmazzunk elválasztást. Hát igazából ez egy, ez egy Triviális feladat, baromira egyszerű, hármat kell kattintani, és hogyha azt a hármat lekattintjuk, akkor már is megvan a 12. feladat ebben az esetben. Ez mindig egy plusz pontot ér, és érdemes is használni. Mutatom is, hogy, hogy hova kell kattintani, az elrendezés menüpontra kell kattintani, rá kell kattintani az elválasztásra, és itt azt kell kiválasztani hogy automatikus, és rögtön ugye beállítsa bekapcsolja az automatikus elválasztást. Ha ezzel is megvagyunk, akkor teljesen elkészültünk hibátlanra a feladatunkkal, lehet benne gyönyörködni, ne felejtsük el még egyszer menteni, És hát egyrészt köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, másrészt pedig hát remélem, hogy találtatok belőle jó néhány, jó néhány hasznos dolgot, akik pedig most érettségíznek, hát azoknak pedig hatalmas nagy hajrát, és, és, és, és tényleg veletek vagyok. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, sziasztok!